A vagy diagnosztizáltak. Mióta idejárok, azóta nagyon-nagyon sok energiám lett. Amikor a CT-n voltam utoljára a múlt héten, akkor megállapították, hogy a krónbetegség, illetve minden szervi más probléma kizárható.